on puc trobar els participants de l'aula? Els participants d'una aula es poden consultar a partir del panell de navegació clicant participants. Un cop a dins podreu veure tots els alumnes que estan inscrits a l'aula virtual. Tens diverses formes per buscar un alumne en concret. Una és introduint una paraula al buscador o filtrant per les inicials del nom i cognom. A més, pots veure informació de l'alumne com la seva adreça electrònica, a quin grup pertany i el darrer accés al curs. També pots escollir quina informació només vols veure. Per exemple, en el cas que només vulguis veure el nom i la seva adreça electrònica, només cal que cliquis al guió i s'ocultarà la columna, i així fins deixar la informació desitjada. Recorda que aquesta configuració quedarà desada i sempre que entris o veuràs així, però si després vols tornar-ho a veure-ho, és tan senzill com clicar el símbol Més i aniran apareixent o ara les preferències de la taula i apareixeran totes de cop. A més, tens la possibilitat de descarregar-te les dades en diversos formats o enviar un missatge a diversos alumnes, seleccionant-los i clicant Tria i enviar un missatge.